І ми з вами добре Аспект програми Треба Україні У всьому світі Наступне, що нам треба робити... Пропозиціями до Абукарти ще юри Необхідна зараз велика пропагандистська І ми з вами добре Розуміємо І лобістська кампанія Яка б Досягла цієї мети Яку ми з вами Ставимо Зокрема Міністерство закордонних справ, дипломатичні відомства, видатні представники національної еліти, а також друзів України у всьому світі. Ми, як кажуть, починаючи від діаспори і закінчуючи послами дружних нам країн. Історія, яких пов'язана тісно з ім'ям Шевченко. І хочу, користуючись нагодою, подякувати послам Росії, Казахстану, Литви, Польщі за те, що вони так близько, як кажуть, до серця прийняли, що це питання має надзвичайно велику вагу, тобто святкування 200-річчя Тараса Шевченка. Пропоную ініціювати в якості національного гуманітарного проєкту «Шевченківське читання», що можуть стати новітньою традицією діалогу провідних вчених, митців, широких експертних та громадських кіл щодо досвіду минулого та національних орієнтирів розвитку на майбутнє. За великим рахунком, ці читання могли б перетворитись на постійно діючий національний діалоговий майданчик, що проходить у провідних наукових та навчальних закладах. Інтегрує суспільство, забезпечує порозуміння та спонукає до вироблення спільних позицій влади та гуманітаріїв. Крім того, задля забезпечення зв'язку поколінь пропоную також відродити в Україні Кирило-Мефодівське братство, як новітній, побудований на фундаменті Шевченківської духовної спадщини студентський груп. Такий рух ініційований серед студента Києва Могилянської академії Національного університету імені Шевченка. Він оживив би наше суспільство і хочу з цією ідеєю звернутися до присутніх тут представників студентства. На ювілейній Шевченківській карті особливо місце повинно зайняти справа утворення державної програми Шевченківський дім. Це має бути система з одним центром на зразок інституту Гьоте, що буде комплексно керувати зберіганням, пропагандою та дослідженням Шевченківської спадщини. Ми повинні поновити інформацію про всі пам'ятники музеї та знаки Шевченка в усьому світі та в Україні. І впорядкувати та відновити їх. Ця робота, вона вже йде. Вона, безумовно, дуже велика і до неї повинні також бути залучені всі українські громади в світі і активні громадяни в Україні. Це мусить бути загальнонародний, як кажуть, рух. Ми, е... Як центральний захід, бачимо проведення в Шевченковій міжнародної конференції в рамках Організації Об'єднаних Націй. Принципово важливий захід, який ми будемо організовувати разом із українськими громадськими організаціями Сполучених Штатів і в інших країнах світу. Видання книжок в декількох країнах ми домовились. Про те, що це буде зроблено, в тому числі залучення коштів якраз країни перебування різних структур. Йдеться про США, про Китай, Кувейт. Вперше на арабській мові ми зможемо розповсюдити твори кобзаря. Ми виходимо з того, що е, наше дипломатичні представництва, кожний має провести лекції, має бути е, публікації в, е, в періодичних виданнях країни перебування. Саме головне – привернути увагу до ролі Шевченка, не тільки історичної, але й в сучасному світі для просування наших національних інтересів якраз через сприйняття його як величезної постаті в історії світу. Не просто української, а світового значення. Нами був розроблений конкретний план дій, сконцентровані матеріальні фінансові ресурси, до речі, з залученням бізнесу. Стан реконструкції об'єктів було взято під особистий контроль і, як результат, за конкретної підтримки і особливої уваги президента України, за короткий термін виконано значний великий обсяг робіт. Відрестуровано приміщення будинку музею Тараса Городича Шевченка, внаслідок цього збільшена площа експозиційних залів і приміщень вдвічі і нині складає 4,5 тисячі квадратних метрів Оновлено, я б сказав би, абсолютно створено нову, відповідно до творчості Тараса Григоровича, експозицію музею. Сьогодні вона наповнюється оригінальними експонатами, в тому числі за рахунок меценатів. Відреставровано могилу та пам'ятник Кобзаря. Виконано схилоукріплені роботи на території Верхнього парку, споруджено цілий ряд важливих побутових об'єктів, і е, я сказав би так, що завершено першу чергу реконструкції Нижнього парку, саме там, Микола Григорьович, і буде оце співвоче поле. Воно заплановано, і воно до 22 травня цього року воно вже там буде. От, і хотів би сказати те, що е, приплав реконструйованого Тарасова гора, ви бачили це, е, здійснено цілий комплекс е, реставраційних робіт у Спенському соборі.